القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأنت فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار